Запорізький волонтер Євген Мерзлікін каже, фотографувати почав зі школи, а ідея показати землякам свої світлини з'явилася близько двох місяців тому. «Наше місто, незважаючи на такий, можна сказати, певний недолік, що багато в нас індустріальних об'єктів, які часто його не прикрашають, але дуже багато куточків, які викликають цікавість, захоплення, натхнення. І хотілося б, щоб більшості наших мешканців ці місця також викликали натхнення». Організувати фотовиставку ЄвгенОВІ допоміг благодійний фонд Олександрівська фортеця. Женя Євген та людина, яка своїми діями, своїми вчинками, своїми роботами показує нам, що інвалідність – це не вирок у першу чергу, що іноді навіть абсолютно здорові люди не бачать тієї краси, яка нас оточує. І навіть маючи такі особливості зору, він бачить і може відобразити ті гарні, на наш погляд, моменти природи і нашого міста. Це саме і є той патріотизм, коли людина, житель Запоріжжя, людина з особливими потребами, вона бачить світ навкруги себе, з такої, знаєте, позитивної точки зору. Ми, хоч, ми хочемо звернути увагу на проблеми людей з інвалідністю в нашому місті і нагадати, що навіть попри деякі негаразди в житті, люди не повинні замикатися в собі. Підтримати автора та подивитися виставку прийшли друзі та знайомі Євгена Мерзлікіна. Я вперше для себе сьогодні відкрила, що Євген професійно фотографує. У захваті від виставки сподобалось багато світлин на осінню тему. Світлини яскраві, барвисті, красиві. Не скаже, що їх фотографувала людина з поганим зором. Побачити ті місця, які ми проходимо, і навіть не звертаємо уваги на них. Але ось у Євгена своє бачення. І він підмічає такі кадри, які викликають у кожного свої емоції. І від цього, я думаю, що приємно. Загалом на виставці представлені 50 світлин. Євген Мерзлікін каже, планує подорожувати та робити світлини мальовничих місць України. Ольга Іванова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.